آج میں آپ لوگوں میں کہ یہ ویب ہے یا اس ویڈیو میں پوری ویڈیو واچ کرنی ہے ویڈیو اسکپ نہیں پر تو آپ چیک کرتے ہیں اس کا ریویو سب سے پہلے کہ یہ ویب سائٹ ریئل ہے یا پھر یہ ویب سائٹ فیک ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنا گوگل اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر اسٹڈی پول रिव्यू जी तो गाइस रियल वेबसाइट है और इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छी है ग्रेट वेबसाइट है ये थ्री पॉइंट एट रेटिंग है इसकी, इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है تو چلتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر تب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پر کام کیسے کرنا ہے جی تو گیسی دیکھیں ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے آپ لوگ یہاں پر جو ہے اپنی کتاب سیل بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ کتاب بائے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو مارکیٹ میں نہیں مل رہی کوئی بک تو آپ لوگ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں ایزیلی آپ کو پانچ چھ ڈالر میں یا پھر دس ڈالر میں مل جائے گی جی تو گائز سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنانی ہے جیسے دیکھیں آپ نے یہاں پر سائن اپ کا آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرنا ہے جی تو گائز آپ لوگ یہاں پہ ڈائریکٹ گوگل سے بھی سائن اپ کر سکتے ہیں فیس بک سے بھی آپ لوگ سائن اپ کر سکتے ہیں تو میری اکاؤنٹ پر پہلے سے بنی ہوئی ہے تو میں اپنی ڈائریکٹ اکاؤنٹ لوگ کر ہوں تو گئے یہ دیکھیں میرا یہاں پہ ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا ہے تو آپ لوگ یہاں سے پانچ ہزار منتھلی ڈالرس کما سکتے ہیں صرف اپنے ڈاکومنٹ سیل کر کے آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ اپنا ڈاکومنٹس یعنی اپنا ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے کوئی بھی بک ہے آپ کے پاس یا کورس بک ہے ناول ہے وہ جو بھی آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے وہ اپروو ہوگا اس کے بعد جو ایک اسٹوڈنٹ کے جو آپ کا پڑھے گا تو آپ کو ایک ڈولر دس ڈولر آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کے ملیں گے یہ دیکھیں میں آپ لوگوں نے اپنے جو ہے کیسے اپلوڈ کرنے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر اپلوڈ مور فائلس کا آپشن نظر آ آپ کو یہ دیکھیں کہ بلو والا ہے تو آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو آپشن مل جائے گا یہ دیکھیں جیسے آپ لوگ کو ڈاکومینٹس کا آپشن مل جائے گا آپ لوگ کسی بھی بک کی پی ڈی ایف ڈال سکتے ہیں پکچر کی اپلوڈ کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کو ٹائٹل کا مل جائے گا تو آپ لوگ یعنی ٹائٹل اچھا سا بنا کے پبلش کر دینا تو آپ لوگ کے یہاں پہ ڈاکومنٹس لگ جائیں گے جیسے وہ اپروو ہوں گے جب کوئی آپ کا یعنی ڈاکومینٹس اسٹوڈنٹ دیکھے گا تو آپ کی اینڈنگ ایڈ ہو جائے گی اسی ٹائم دس پر جو ایک آپ کا جو ڈاکومنٹ اسٹڈی کرے گا تو آپ کو 10 ڈالر ایک اسٹوڈنٹ کے ملیں گے دیکھیں گے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیمائز ارننگس یعنی ہائی کوالٹی کا جو ہے آپ کے اگر آپ اچھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ سے تو آپ کی جو ہے ڈاکومنٹس کی اچھی کوالٹی ہونی چاہیے اور آپ نے نے ڈیٹیل سے بتانا ہے کہ آپ کی یعنی کیا اس میں جس جس ٹاپک پر بھی ہو آپ لوگوں ڈیٹیل سے اس میں سمجھانا ہے اور میننگ فل آپ کے یعنی جو ہے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آنی چاہیے اگر وہ آپ کے زیادہ view, یعنی آپ کا ایک بھی ڈاکومنٹ اگر اپرووڈ یعنی زیادہ لوگوں کے پاس پہنچ گیا نا تو آپ کے سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ رینک کر جائیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوور ٹاپ کانٹریبیوٹرس یعنی جو زیادہ بڑے ارنٹس ہیں یعنی جو کما رہے ہیں زیادہ ارننگ کر رہے ہیں ان کے نام ہے تین بندے ہیں یہ ایک کوئی ایک بندہ جو ہے یہ ایلن متھ یہ اکانوے ہزار ڈالر کما اس ویب سائٹ سے اور پرما جون نبے ہزار ایٹی نائن تھاؤزینڈ رہا ہے کئی لوگ بھی اس سے ویب سائٹ سے کما سکتے ہیں بس آپ لوگوں نے ڈیلی روٹین پر ایک دو ڈاکومنٹ لازمی اپلوڈ کرنے ہیں اور چاہے آپ کو اس کی ارننگ ہو نہ ہو لیکن آپ کو جو ہے مہینے یا ڈیڑھ مہینے بعد آپ کو ایک نہ ایک کی ارننگ ضرور مل جائے گی یعنی جو ہے دس ڈالر آپ کو مل جائیں گے اس سے بھی زیادہ آپ کو ارننگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کی ڈاکومنٹ اچھے اور آپ لوگ یہاں پر یعنی ٹیوٹر بن کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں یعنی کوئی بھی اسٹوڈنٹ کو آپ لوگ پڑھا کے ارننگ کر سکتے ہیں یعنی ورلڈ وائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس ویب سائٹ پر آپ لوگ ان کو پڑھا کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو آپشن دکھاتا ہوں guys, اگر آپ لوگ ٹیوشن پڑھا کے ارننگ کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے یہاں پر مینیو پر کلک کرنا ہے رائٹ سائڈ پر سب سے اوپر اس کے بعد یہ دیکھیں آپ لوگوں نے بی کام آٹوٹر کا آپشن مل جائے گا آپ یہاں سے ارن پچہتر سو کر ایک ڈالر کا تو میرے خیال میں ریٹ ہے آج کل دو ستر روپے ریٹ ہے تو آپ خود ہی حساب لگانے آپ لوگ اس سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں تو گیز آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے بی کام اور ٹیوٹر پر دیکھیں گی آپ لوگوں نے سب سے پہلی یہاں پر اپنی جو ہوگی آپ جس اسکیل میں آپ یعنی جو آپ لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں جس یعنی جس ٹاپک پر بھی آپ پڑھانا چاہتے ہیں پروگرامنگ پہ یا پھر میتھ پہ سائنس پہ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے جیسے مثال کی طور پر یہ سائنس پہ کلک کر لیا تو پھر آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر انہوں نے کویشچن پوچھا کہ ایکسپلین ان ڈیٹیل سائنس بیہائنڈ دا موسٹ امپیکٹفل سائنٹیفک بریک تھرو آف دا لاسٹ تھری ہنڈریڈ ایئرس یعنی آپ لوگوں نے کوشچن کیا آپ کو اس کے بعد جو آپ لوگوں نے کاپی پہ لکھ کویسچن لکھنا ہے ایک سائڈ پہ آنسر لکھنا ہے اور یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سیف اینڈ کنٹینیو پہ دبا دینا ہے پھر جب آپ کا اپروو ہو جائے گا کہ آپ یعنی پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے پھر آپ کو جی میل آ جائے گی اس میں آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا پھر آپ خود اس سے ارننگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ماڈ پر جاتے ہیں دوبارہ تو آپ لوگوں کو کوئی بک چاہیے تو آپ اس ویب سائٹ سے بائی بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پر سرچ پر جا کر آپ لوگوں نے اپنی بک کا نام لکھنا ہے وہ آپ کے سامنے شور چاہیے گی اور آپ لوگوں نے پے کر کے اس کو بک ڈاؤن کر لیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ